Victor Ponta anunță Socotea la final cu trecutul în interviul pentru Stiri pe surse. Ro. Victor Ponta anunce interviul pe care îl va acorda azi, de la ora 1300, pentru Stiri pe surse. RUC va fi ultimul în care va vorbi despre trecut, dorind să clarifice toate aspectele vehiculate în spațiul public în ultima perioadă. Voi transmite tot interviul live și pe contul meu de Facebook, așa că vă aștept aici vreau să si s să închid definitiv toate temele din trecut plus minciunile și mizeriile lui Dragnea și ale grupului lui Propaganda după aceasta s-o cotea la finala cu trecutul de acum înainte. De acum înainte o să vorbesc doar despre ce trebuie să facem în viitor. Strategia si programul politic al Vies Pro romania Proiecte de politici publice. Una guvernare. Echipa de oameni tineri dar profesionistii care deja au activat și performat în guvernul 2012 la 2015. Viziunea mea și anul Trapana în 2024 Va astept, scrie fostul premier pe Facebook Stiri pe surse Rova transmite în direct Vineri, 16 martie, de la ora 1300, un interviu eveniment cu Victor Ponta, în care vom discuta despre perioada US, presupusa implicarea serei în formarea guvernului, subliniere alte subiecte care au revenit în actualitate odată cu acuzațiile lansate în principal de presubliniere din telepse